السلام عليكم شباب شلونكم شلون الصحه اتفقنا انا والشباب نزور بكان جديد وكل معتاد اجيت قبل الوقت بساعه وقعدت انتظر وانتظر قلت انا بكان ما انتظر ليش ما اروح اصور لي فتشي جديد ورحت الاسد بابل شامت الحديقه اليمن حلوه وتخبل وجميلة قعدت اصور ومن الصبح اشوف هاي منظر كل شي حلو وجميل فتحت النفس وقلت ما حد راح يخرب الموت حتى لو اجى صديق الحامض احنا افتريت على اسد بابل مو مره اكثر من مره وراح تشوفون وكأنما كانما ما شايف اسد بابل الصديق شباب انا هاي اول مره ادخل يم اسد بابل لحد يستغرب من الموضوع وافتريت, وافتريت يا الله وراح تخلص الفرة الاولى وبدينا بالفرة الثانية بالبداية وقفت وهم افتريت وافتريت الفرة الثالثة بس بطريقة تختلف هالمرة بالعكس حتى لا أحد ينتبه علي جيت من هنا ورصدت شيء جميل وحلو قلت اشاركه وياكم صراحه هذه الورود جدا عجبتني لازم تشوفوها وعفت هذا البكان وكان اروح يم عبد بن علي شفت منطقه خضره ثانيه قلت هم ما اصورها بدربي ، بس العصافير والطيور ما اسول في الكون زرازير وفخاتي يعني مو اي شيء ثاني باكر القاكم كلكم تصيدون تفاجئت الصراحه الشيء بالبصره عندنا هيك اماكن خضره مستحيل وانا امشي واصور عوفا خيالي لا تباو عليه وصلت للنهر وجان افتر بسرعة حتى لحد يشوفه لان يعني تعرفون نهر العشار ما يحتاج اسولفلكم عليه هاي العصافير دوختني والحمامه شلون اجت من فوق فاجأتني بصوتها الجميل جميل بس هم ما قعدت راحه وراحت تتعارك وكل هذا الوقت عدى شباب وانا انتظر وانتم شاهدين على كلامي الاصدقاء الها السماء جو اللي المفروض هما يوصلون قبلي وبقيت أنتظر وأنتظر وأنتظر وأصور هو غير يشبع من التصوير ولا شبع يا رحمة الله وإجان اتصال من واحد منهم وينك فهاوة هاي أول حكايه قل لي ياها قلت ما يخالف عبر عبر شتسوي ، أمرنا لله ، شباب حد هنا عوفكم ، روحوا كملوا الفيديو براحتكم ، وانا اروح اتعارك وياهم ، صدق شباب نسيت اقلكم ، اليوم ترى واحد اربعة الفين واثنين وعشرين ، هو اللي سجلنا به هذا الفيديو you